Policisté v královéhradeckém kraji se zapojili do celorepublikové akce Speed Marathon. Je to vlastně dopravně bezpečnostní akce, na které, při které kontrolujeme dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Samozřejmě v případě, že dojde k nějakému jinému přestupu nebo tak, tak policisté reagují i na to po celém královéhradeckém kraji je nějakých 20 hlídek rozmístěných na uh, cirka 100 stanovištích. Ty hlídky jsou vlastně po celém královéhradeckém kraji od půlnoci do půlnoci, je to 24hodinová dopravní bezpečnostní akce. V loňském roce bylo kontrolováno během těch 24 hodin nějakých 300 uh, řidičů a uh, zaevidovali jsme přes 160 přestupků.